Як змінити фінансовий номер логін в Priva24? Зайдіть у Priva24, оберіть розділ «Усі послуги» угорі екрану, прокрутіть екран вниз та оберіть опцію «Налаштування», натисніть на Зміна логіну, вкажіть новий фінансовий номер мобільного, введіть смс-пароль, що прийде введений номер, Прийміть дзвінок від Приватбанку на старий фінансовий номер або підтвердіть дію у мобільному додатку до Privat24 за старим номером. При необхідності оберіть у меню одну з відкритих в PrivatBank карток та введіть піл-код до неї.